guiano las manos Amén The shammai, is mania, it's החודש שמעתי על יהודה וקצת על ירושלים. כל סצנה לכנסת, כל גזע לכנסת. ב-חמישי יום לחודש סיוון. שנתיים וחמש, אתה לא שבעים לבריאת עולם. ובמיוחד שאנו מולי בפיני ימין, איבנו